صباح الخير صباح الخير يا اصحابي اما قوم اعمل يلا الفطار وابدا يوم جديد النهارده واروح واروح اعمل شوبينج واروح اعمل كل المستلزمات بتاع اليوم النهارده يلا يا اصحابي خليكم معايا عشان تشوفوا كل الجديد اللي هعمله يلا بينا ما نخش على المطبخ عشان اعمل الاكل الفطار عشان اخرج من هنا بسرعه ايه ده? التلاجة فاضية يا اصحابي. لا انا لازم انزل بسرعة السوبر ماركت عشان اجيب اجيب كل المستلزمات بتاعت البيت بتاعي قبل ما اصحابي يوصلوا بالليل. عشان اجيب كل حاجتي بسرعة. والحق اجيب اللي انا هجيبه بسرعة. انزل يلا السوبر ماركت. اجيب البيض واجيب اللبن. واجيب ال... واجيب كل حاجة. انزل بسرعة يلا. اما الشرح اشوف اعمل ايه? ولا يلا بينا يا اصحابي عشان ننزل السوبر ماركت ونشوف احنا هنجيب ايه ايه ده انا شم ريحه غريبه يا ترى جايه منين الريحه دي ينهار ابيض لا ده في حاجه غلط في المطبخ هنا انا كنت جوا بره في في الصالون وفي اوضه النوم مش شم اي حاجه ايه ده انا شم ريحه غريبه وحاسه ان انا بيغمى عليا انا تعبانه ولا ايه دماغي دماغي تقيله قوي قوي يا اصحابي اه مش قادره لازم اشوف فيه ايه ده, ده تقريبا ريحه غاز ريحه غاز دي ولا ايه اه الحقوني حد يلحقني حد يلحقني اه ما حدش هنا معايا في البيت كلهم خرجوا وصابوني حد يلحقني مش قادره اقفل الغاز ولا ادرافه ما في الانبوبه ولا ادراهم اصلا من مكاني اه يا ترى يا ترى مين لا يجي ينقذني ولا انا هموت اه بسرعه يا اصدقائي اعملوا لايك بسرعه للفيديو واعملوا اشتراك لقناه مامي كوكي عشان يجيلكم كل الجديد ونعرف ايه اللي هيحصل بعد كده الالس الحلقه يا ايه ده ايه ده انا شامم ريحه غاز يا ترى جايه منين دي يا ترى جايه من البيت هنا ولا جايه منين ايه ده لا ده ده في ريحه غاز جامده مغرقه المنطقه بره وانا شكيت ان هي جايه من البيت من هنا لا بسرعه انا لازم الحق اشوف في ايه لازم اشوف في ايه اللي في البيت هنا لا اما اجري بسرعه اروح الحق لا يكون حد في البيت يحصل له مخ مخاطر ولا حاجه وووووو. ايه ده؟ ايه ده؟ مدام إلسا مدام إلسا مدام <تصفيق> الريحه دي اوه لا لا لا لا الريحه دي جامده قوي ده ريحه غاز لا ده انا لازم بسرعه اقفل الانبوبه بسرعه واطلع مدام إلسا من هنا واوديها بسرعه الاسعاف عشان نشوف لا تكون اتخنقت ولا جرى لها حاجه أوه أوه أوه أوه أوه انا قفلتها كويس اهو الحمد لله اني قفلتها مدام السا امي يا مدام السا سامعاني سامعاني يا مدام السا مدام السا يا نهار ابيض ده ما بتردش عليا ده شكلها اتخانقت جامد لا ده انا لازم اخدها حالا اهو على الاسعاف اشيلها واخدها مدام السا مدام السا امي يا مدام السا ربنا يستر يا رب انا لازم بسرعه اخدها على الاسعاف حالا اهو واشوف ايه اللي هيحصل بسرعه بس يلا يا اطفال اعملوا لايك بسرعه للفيديو واعملوا اشتراك للقناه عشان تعرفوا كل ايه اللي هيحصل بعد كده يلا تابعوني يا اطفال تابعوني يلا واعملوا اللايك بسرعه على ما اخد مدام السا المستشفى بسرعه عشان اشوف اتخنقت ولا ايه اللي جرالها مدام السا فوق يا مدام السا فوقي, مادام إلسى فوقي الحمد لله وصلنا على خير وصلنا على خير يلا يا مدام إلسا اصحى يلا تعالى يلا يلا الحمد لله وصلنا بخير الحمد لله قومى يلا تعالى تعالى ما دخلك يلا البيت يا مدام إلسا أيوة يا مدام قلسة عاملة ايه دلوقتي الحمد لله الحمد لله انقصتك في المستشفى ايه ده هو انت اللي بنقص يا استاذ سوبرمان ايوة يا مدام قلسة انا كنت معدي بظروفها وبعد كده شميت ريحة غاز جامدة فدخلت بسرعة على الباب وطرت كده وقمت قلت ما اجي شوف ايه اللي بيحصل لقيتك واقع على الارض والانبوبة والانبوبة منفسها جامد والريحتين اللي الدنيا خالص ده قلبة البيت وقلبة الشارع بره وقلب بالدنيا وشكيت في الامر فقلت لازم ادخل اشوف الريحه دي جايه منين والحمد لله الحمد لله اللي انت تقريبا كنت لسه مغمى عليكي ما كانش من زمان بجد الله يخليك يا استاذ سوبرمان انا مش عارفه ايه اللي حصل انا فقدت الوعي وما اعرفش ايه اللي حصل لي اللي حصل لك إنتي انت مغمى عليكي يا مدام واخدتك على طول على المستشفى والدكتور قال لي الحمد لله كان عندها اختناق بسيط وادوك اكسجين والحمد لله بقيت كويسه وخدتك على طول على هنا ايوه ما انا بكل اللي حصل في المستشفى بعد ما فقت الحمد لله الحمد لله يا مدام إلسا بعد كده خلي بالك خلي بالك بعد كده ان انت بعد كده تظبطي الانبوبه وتظبطي الغاز بتاعك وما تسيبيش اي حاجه كده يعني فيها اي خطر ولا اذى عشان انت كده انت عايشه لوحدك هنا ولا ايه؟ ايوه انا اصحابي كانوا عايشين معايا وراحوا مشاوير وبعد كده كانوا هيجوا بالليل النهارده خلاص يا مدام إلسا خلي بالك من نفسك بعد كده انا مش كل مره بقى انا كنت معدي يادوبك بظروفها وشميت الريحه الجامده دي وشميت الريحه الجامده دي لقيت ان, إن في حاجه غلط قلت بسرعه اما ادخل اشوف في ايه الحمد لله يا مدام إلسا الحمد لله يا مدام إلسا عدت على خير انا انا ماشي بقى هتعودي مني اي حاجه لا الله يخليكي يا استاذ سوبر مان طب اقعد بس اتغدى معايا ولا ولا اي حاجه اضيفك لا الله يخليكي الله يخليكي والله انا ماشي بقى عشان ورايا شغل كتير اشوفك بخير يا مدام إلسا مع الف سلامه مع الف سلام مع السلامه يا استاذ سوبر مان مع الف سلامه يلا يا أصحابي عجبكم الفيديو اعملوا بسرعة عليك كتير كتير للفيديو علشان يجولكم كل الحلقات الجديدة بتاعتنا وما تنسوش تعملوا قناة تعملوا اشتراك للقناة بسرعة يا أصحابي علشان تشوفوا بقيه الحلقات بتاع ألسا وبتاعت ماء كوكي وبتاعت كل الحلقات الجديدة بتاعتنا يلا يا أصحابي باي